Ve Velkém sále Adelbertina se včera uskutečnil šestý ročník předávání cen Talent královéhradecké kultury. Během slavnostního večera získalo ocenění devět jednotlivců a čtyři kolektivy, které v loňském roce dosáhly mimořádných úspěchů a reprezentovaly město na celostátních či mezinárodních přehlídkách. Město Hradec Králové takto každoročně ocenuje své nadějné umělce do 18 let. Nominaci na titul Talent Královéhradecké kultury doporučuje Kulturní komise Rady města, samotné udělení ocenění schvaluje zastupitelstvo. Ceny včera předávala náměstkyně Primátora pro oblast kultury Monika Štajrová, předseda Kulturní komise Pavel Marek. Slažíme se na vybrali jsme z toho ty nejlepší lidy. že všichni uznáte, že všechny děti nebo mládež si toto ocenění zaslouží a patronka večera tanečnice Veronika Lálová. V rámci večera všichni ocenění vystoupili. Videa najdete na našem YouTube kanálu.